Я думаю, ви зі мною погодитеся, що стиль – це ознака чогось і властивість чогось. Наприклад, у кожної людини є унікальна своя хода. Але перш ніж ця хода з'явилася, людина навчилася ходити. І неважливо, де її навчили. В школі приватній, в школі державній, вона навчилася у майстра або самостійно. Важливо, що вона спочатку вміє ходити, Да? А потім у неї якось випрацювалася оця її унікальна хода. Те саме із власним вашим стилем малювання. Він випрацьовується в процесі роботи. Тому задача школи – навчити вас малювати, навчити вас ходити. А випрацювати свою ходу – це ваша власна задача. Буває так, що школа насаджує якийсь стиль. Ходи якийсь стиль малювання. Це негативно, я не підтримую це. Але все одно мені здається, що краще вміти ходити якось неправильно, навіть трошки, і потім перевчитися, ніж повзати і робити вигляд, що це такий мій стиль. Бо невміння це не стиль, а школа дає це вміння. І я в цьому плані буду захищати школу.